Hvad får du ud af OS2-fællesskabet? OS2-fællesskabet er sat i verden for at fremme samarbejde, deling og digital udvikling i det offentlige. Vi tror på, at vi i tværgående samarbejde omkring digitale løsninger, løser nogle af de udfordringer, du sidder med i lige netop din offentlige myndighed. For at være medlem betaler du et årligt kontingent, som går til at drive sekretariatet, til kommunikation, og til at hjælpe projekter, som trænger til et skub i den rigtige retning. Formålet med sekretariatet er at forsyne dine idéer til open source løsninger med understøttende aktiviteter, der sikrer, at flere får gavn af løsningen. Vi står for koordinering og kommunikation, og så er vi også tovholdere på produkter, der i forvejen ikke har en tovholder. Når du tilslutter dig et produkt, Underskriver du en tilslutningsaftale, der sætter de økonomiske rammer for produktet og samarbejdet. Aftalen sørger for, at produktet løbende bliver vedligeholdt og videreudviklet. Hvis du vil påvirke retningen på en løsning, kan du deltage i en koordinations- eller styregruppe. Derigennem kan vi sammen udvikle holdbare løsninger, hvor ejerskab og deling sikres via open source. Er du stadig i tvivl om, hvad du får ud af OS2-fællesskabet, så besøg vores hjemmeside, hvor OS2-sekretariatet sidder parate til at hjælpe dig videre.